Velkommen till modul 5, Multimedia i undervisning. Dette er den største modulen i dette kurset, det vil si at det er mest pensum og det er en god del oppgaver. Jeg tänkte at vi skulle gå igjennom hva du finner i denne modulen. Først ut så er traditionell videoredigering. Vi ønsker at du skal ha kompetanse i forhold til å kunne redigere video. Det er opp til deg hvilket program du bruker til dette her. Vi anbefaler videoeditor som er innbyggt i Windows 10 for Windows PC, og vi anbefaler iMovie for dere som bruker Mac eller iPad. Oppgave 2, der skal vi jobbe med digitale fortellinger. Her får du mulighet til å velge mellom tre forskjellige programmer, og finner du et fjerde program som du kan løse oppgaven i, så er du hjertelig velkommen til det. I oppgave tre ska vi jobbe med AR og VR. Argumented Reality eller Virtual Reality, eller med samlebetegnelsen Extended Reality. I denne modulen ska vi også jobbe en god del med 360 video hvordan det kan brukes til undervisning, og når du faktisk lager egne 360 videofilmer, eller 360 bilder. Vi skal også jobbe ganske mye med podcast. Podcast er jo en teknologi som er mye i skuddet, så rent så er det jo bare lydinnspilling og publicering, men podcast brukes mye i formidling bland elever, men også i forhold til formidling av kunskap. Med podcast har liksom alle fått en stemme. I modul, oppgave 5 i denne modulen så ska vi jobbe med infografikk. Infografikk er informative bilder som gir god informasjon. Og til slutt, i denne modulen ska vi jobbe med green screen video. Det vill si at du bytter ut bakgrunnen på det bildet eller med den videoen du lager med en alternativ bakgrund och det ska du få lov til å på i denne modulen.